Daniel Dragomir a rebufnit după amenințările lui Florian Coldea. Nu mi-e frică de acest personaj. Îl cunosc. Este fricosi la subliniere. Daniel Dragomir, fost colonel Serei, reacționează după audierea lui Florian Coldea din Comisia Serei, sublinierea el a pus pe fostul adjunt al serviciului Ceminte, sublinierea evit se spune adevărate redetori, atragându-i atenția ce poate dezvălui cum au fost cazurile de terorism din timp, sublinierea Oara, sublinierea Covasna. Cred ce Coldea a amenincat pe toată lumea care a avut curajul de a face dezvăluiri sublinierei pe cei din interiorul serei care nu au avut încă curajul. Coldea, când a amenincat sub a anumit teretător pe cei care au avut curajul să iasă să spună adevărul, neartat din ce este făcut este făcut din stalinism acest coldea. de nu sunt cei care subliniere-i aprei precara, concecenii care lupt cu abuzurile, subliniere-i scot la iveală mizeriile pe care le-a făcut, tredetori sunt cei care distrus cara. Nu-mi e fric de acest personaj. Îl cunosc? Este fricos. La subliniere, care se ascunde în spatele unor hârtii scrise de cineva, subliniere timp sublinierei de cine le scris, este același persoan care îi le scrie sublinierei doamnei povestii când vorbe subliniere te de aliaci, sublinierei instituții. Dacă s-a referit la mine, nu pot decât să-i spun ce există subliniere, e un alt nivel la care pot să trec. Ce dacă mai aduce vorba de teror subliniere, ti subliniere, îmi poate îl întreb cine a apelat itma subliniere ina teroristului, slab de la tim subliniere, oara subliniere, i cine a begat oameni infiltrați pe lângă cei acuzați din îngrime, cazul Becherist Van. Cine a falsificat înregistrări sublinierei cum a făcut el teror subliniere spune Daniel Dragomir, fost colonel SRI, potrivit Mediafax. Declara vin după ce Florian Coldea, fost prim adjunct serei a fost audiat, joi, pentru a doua oară, în comisia de control SREI, iar după șapte ore de discuție sub IT în faca presei citind câteva idei de pe hârtii. Coldea a refuzat să răspund întrebărilor presei sublinierei i-a dat un mesaj de de car, amintind de pilda lui Iuda. Daniel Dragomir, fost colonel serei, susține că audierea este un blat subliniere, Aici Florian Coldean, nu vorbe subliniere, -te de fapt despre lucrurile importante, cum ar fi protocoalele secrete. Dacă vorbe sublinierete despre spion, îi aduc aminte ce în toată activitatea sa a dat dovad de lips de profesionalism în ceea ce prive sublinierete amenincrile externe. Dacă vorbe sublinierete de tredetori, îi cer să se gândească mai bine la lucrurile pe care le-a făcut. A continuat blatul de la prima audiere a lui Florian Coldea. A fost întrebat numai ce i-a convenit, sublinierea i-a răspuns numai la ce i-a convenit. Puțin me interesează cine sublinierea la ce de porc a fost, ci implicarea infracțională a lui Coldea în lucruri ilegale întâmplate în ultimii ani. Protocoalele de care vorbim sunt secrete încheiate ilegal subliniere ineconstituțional. Col de a tot amincit a, a sublinierezat în mijlocul Comisiei ca subliniere e fal Comisiei sublinierei serviciului, a citit de pe foia dat raportul, a spunând ce toți au astfel de protocoale. Minci, Coldea. Arat, mi-un stat din UE sau din NATO care are astfel de protocol sublinierei îl menând. Arat, mi-un stat în care cercenii sunt urmărici pe ordine secrete. Minci. Nu e subliniere tivdem de uniforma pe care ai avut-o, a mai afirmat Daniel Dragomir pe pagina sa de Facebook.